عشق بڑا اوکھا پینڈا ہے اور قرآنِ کریم میں لفظ عشق نہیں استعمال ہوا بلکہ قرآن کریم میں ولزینہ آمن اشد الحب اللہ کا لفظ ہے اور دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اشد الحب اللہ مطلب جو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں اور عشق مانی بھی یہی ہے اور ہے دونوں ہی کام بڑے ڈانڈے حجا غلام فرید رحمت اللہ تعالی بھی بڑا خوبصورت لکھا اور آپ نے جو آپ کو سمجھ آئی آپ نے بیان فرمایا آپ کیا لکھتے ہیں عشق تے تتش دوہیں برابر یہ جو عشق ہے نا اور یہ جو آگ ہے دونوں ایک ہی کی چیزیں عشق تے آتش دو ہی مرابر ہوئے تاں اتھے عشق دا کھیرا اگ ساڑے کاکھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا اور پھر آگے خود ہی سوال کر کے نہ پھر خود جواب بھی دیتے ہیں فرماتے ہیں آتش نو تے پانی مجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا خود ہی ایک کہہ ہے نا دونوں کو تو پھر کہتے ہیں کہ جو آگ ہے اس کو تو پانی بجھا دیتا ہے آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا تو خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں غلام فریدا تھے کخ نہیں بچتا جتنے عشق دا ہو جائے ڈیرا کچھ بھی نہیں چھوڑتا حضرت کچھ بھی نہیں چھوڑتا اس لیے حضرت وہ کوئی مرید تھا اس نے نا اپنے پیر مرشد سے سوال کیا کہ حضرت یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہے یہ عشق میں اتنی آزمائشیں اور اتنی ابتلائیں کیوں ہیں تو کمال جواب دیا آگے سے پیرو و مرشد فرمانے لگے بیٹا اس لیے تاکہ ہر کچا اٹھ کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہی نہ کر دے اس لیے عشق میں اتنی آزمائشیں ہیں کہ ہر کوئی نہ دعویٰ کر دے جے میں بھی عاشق ہوں بڑا اوکھا کام ہے میرے استاد تھے نہیں آج بھی ہیں اللہ ان کو زندگی دے اللہ کے بڑے ولی ہیں وہ اور جینون ولی ہیں لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں خود کو چھپاتے ہیں شاداب میں بھی بیٹھے ہوئے کئی افراد نے کئی بار ان کو دیکھا ہو یہاں ہی سڑک پہ گھومتے پھرتے لیکن کسی کو وہم گمان بھی نہیں ہے مجھے ایک دفعہ عشق کے حوالے سے حضرت نے بڑی خوبصورت بات سنائی اب کہتے ہیں میں لاہور زیر تعلیم تھا پڑھ رہا تھا تو اب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے جمع رات کا یا بدھ کا ویسے میرا گمان ہے کہ شاید بدھ دی تھا کہ بدھ کو نا داتا حضور نیچے پہلے ما فل ہوتی تھی قوالی ہوتی تھی تو حضرت ہو ما سما اور ہو داتا حضور تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی حضرت تو کہتے میں بھی نا اس ما سما میں موجود تھا کچھ پڑھنے والے نے ایسا پڑھا کچھ ماحول بڑا پاکیزا سید علی بن عثمان حجویری کا مزار مبارک کہتے کچھ ایسی کیفیت تاری ہوئی کچھ ایسا غلبہ آیا کہتے میں اوپر نہ مزار پر گیا اور وہاں اللہ جل شاہ کی بارگاہ میں میں نے عرض یا اللہ آئی تو بات بس توں نہ دنیا نہ جنت نہ حور و قصور صرف تو ہی صرف تو ہی چاہیے باقی مجھے کسی چیز کی طلب نہیں یہ تو حضرت بہت, بہت بڑا دعویٰ تھا نا کو چھوٹا دعویٰ نہیں ترک ماشوہ اللہ بہت بڑا دعویٰ ہے حضرت یہاں تو اللہ کہہ رہے میں ایمان والوں کو آزماؤں گا یہ تو بہت اس سے اوپر والی کلاس جا کے تو دعویٰ کر دیا تو اب ظاہر آزمائش بھی تو آنی تھی نا کہتے اس وقت تو کیفیت تھی نا حال تھا کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر میں نا باہر نکل گیا تو بندہ داتا حضور کے باہر رہنے تو وہاں دو سینیمے ہیں تو کہتے میں آگے گیا تو ایک سینیمے میں سے نا شو ختم ہوا تھا تو لوگ فلم دیکھ کے باہر آ رہے تھے تو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی کالا سا رنگ اس کا جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنگڑی بھی کہتے ہیں وہ کو فلم دیکھ کے نہ نکلی تو کہتے ہیں میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو کہتے ہیں مجھے اتنی وہ خوبصورت لگی میرا دل اس کی جانب اس طرح کھچا کہ میں چل بھی پڑا پیچھے کہتے ہیں بس چلنا تھا تو پھر کان میں آواز کے آئی واہ واہ واہ وا. اسے مزارتیں کھلو کے سارا کچھ ہی جی چھ ڈنڈے ہوتے انہیں کی وہاں کھڑے ہو کر دنیا بھی نہیں اقبا بھی نہیں نہیں قسور بھی نہیں کچھ بھی نہیں بس یا اللہ توں تو کہتے جب اس عورت کی جانی میرا دل مائل ہوا نا اور میں چل بھی نکلا ایک قدم اٹھایا میں نے تو ساتھ ہی کان میں آواز کیا واہ وائی واہ بندے ایک ہی ہے جی وہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑنے چلے تھے اور اب یہ کیا کر رہے فرماتے میں وہاں بیٹھ کے رویا یہ اللہ مجھے معاف کر دے واقعی عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ اوکھا کام ہے لیکن حضرت قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا حضرت اب کیا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما دا مننے ہو مکھ نہ موڑے درنا چھوڑے سہ تلواراں کنے ہو جت ویکھے راز ماہی دا لگے اوسے بنے ہو اور پھر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوا یہ حسین پہ ختم ہے حضرت یہ حسین ختم بہتر جانساروں نے کربلا میں جامع شہادت نوش کیا بہتر نے جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے نا سید ان علی اکبر آپ کے اٹھارہ سالہ شیر ببر لخت جگر حضرت سیدنا قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت بھتیجہ بھی وہ جو ان قریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا شوہر بننے والا آپ کے دمات بھی تھے وہ بننے والے تھے حضرت سید اللہ علی اصغر اور حضرت سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی یہ رہ گئے اب لکھا ہے کہ حضرت سید علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہی اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آیا نا سن 61 ہجری امن اساکر نے لکھا کہ اس وقت امام علی بقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک چھپن سال پانچ مہینے اور پانچ دن تھی اور نہ ہی آپ کے سرے مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت چاہیے باجان اجازت اب میں بھی جامع شہادت نوش کروں کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت سننا اور سنانا بڑا سوکھا ہے کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے وہ, وہ حسین جانتے ہیں حضرت کہ اس وقت کل میں مبارک پہ کیا گزری ایک ایک جا نثار شہادت نوش اب اٹھارہ سالہ نوجوان حضرت علی اکبر جانے کی زیادہ طلب کر رہے ہیں بشانی کو چوما سینے سے لگایا پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا اب وہ تاریخ لکھتی ہے دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے نا تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن اصاکر کہ تھوڑی دیر بعد نا امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آکرز کی ابا جان پیاس جان نکال رہی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے آپ نے اپنی سوکھی زبان نکالی فرمایا یہی چوس لے علی اکبر رضی اللہ تعالی نے حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح ایک شکی نے نا حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی ابا جان میری مدد کیجئے امام حسین بھاگے جا کر دیکھا تو وہ نیزا لگا ہے ارض کے ابا جی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نا تو میں اٹھ کر پھر لڑوں آپ نے چوما بیٹے کو اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے جب وہ نیزہ نکالا نا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جامع شہادت نوش کیا اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا عمر مبارک چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑی کا کوئی بال سفید ابن ثاکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے نا سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اللہ کوئی بال سف... کالا نہیں رہا تھا سارے بال سفید ہو گئے تھے میدان جگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے ستارہ سالہ اٹھارہ سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے طے کیا تو چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کوئی بال سفید نہیں لیکن خیموں تک آتے آتے امام علی مقام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید اس لیے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا آشک سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دا ہو تلوار کنے ہو جت والے راج ماہی دا لگے اوسے بنے ہو سچا عشق حسین علی دا سر ہو یہ حضرت یونی کا ظرف تھا حضرت یہ یہ آش کی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے حضرت یہ بڑا اوکھا کام ہے اب بس دعا کریں اللہ ہمیں معاف کر دیں اللہ معاف کر یہ بڑا اور اوکھا اسے لگتا ہے حضرت جس کی لگی نہیں جس کی لگ جائے پھر اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے اس کو کہاں اوکھا لگتا ہے یہ حضور نبی کریم علیہ صلاۃ السلام کے ماموں جان لگتے ہیں رشتے کے حوالے سے نا بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ صلاۃ و السلام کی بڑی نظر کرم تھی ان پر ان اخت... میں نے ویسے تعداد مختلف پڑی ہے کہ بعضوں نے ستر لکھا بعضوں نے ہزار تک لکھا میدانی احد میں نہ انہوں نے کھڑے ہو کر حضور پکڑاتے جاتے تھے اور یہ تیر فائر کرتے جاتے تھے حضور اتنے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا اے ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں حضرت اتنے حضور خوش اور ساتھ دعا بھی دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ تیری بارگاہ میں جو مانگے اس کو دے دینا حضرت مستجاب الداوات سے ابھی تھے حضرت اور مجاہد تھے جرنیل سے ابھی تھے جب بڑھاپا آیا